Наступальна операція російських окупантів на Запоріжжі закінчилася провалом. Це е, зведення е, Інституту вивчення війни. А вам на, безпосередньо на місці події слово для того, щоб розказати детальніше, що відбувалося протягом останніх днів, е, ну і чи дійсно праві висновки, у своїх висновках в Інституті вивчення війни. Ну, наступальна операція не те, що провалом закінчилася. Вона закінчилася тим, що у них купа трьохсотих. Їм доводиться завозити нові пачки лікарів з Росії. Не тільки військових, а й цивільних. Зараз в Росії навіть ледь не оголошення на столбі клеють, запрошують медичних працівників на тимчасово окуповані території Запорізької області. Росіяни спробували атакувати на певних ділянках фронту. Е -е pues. Тактика така. Спочатку розвідка дронами. Дронів у них до біса реально багато. Потім накривають ртою, потім іде один-два взводи в атаку при підтримці броньованої техніки. Це на тих ділянках, де наші хлопці Легіону Свободи стоять. Ну і відповідно, якби, от так от, ну, наші їм дали по зубам, добряче відкинули. Єдине, що росіяни стали зараз активніше за попередні періоди використовувати бойову авіацію, зокрема штурмовики Су-25, грач просто народі називається. Вони їх зараз використовують, в тому числі для нанесення авіаударів по низці громад Запорізької області. Тут власне, інформація була від нашого Генштабу, що та, вони почали активніше використовувати авіацію, але і е, падати ця авіація в результаті збиття теж почала активніше, тільки за минулу добу дев'ять бойових машин було знищено, це сім гвинтокрилів, КА-52 ударних і е, дві власне Сушки, е, тобто е, я так розумію, вони Абанк ідуть, якщо використовують авіацію, зважаючи на те, що її досить ефективно збивають наші ЗСУ? Та у них мета знищити і випалити українську землю. Тому вони використовують все, що рухається, літає, бігає, їздить, стрибає, аби тільки нанести максимальне ураження. Ж, подивіться, вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Вони руйнують домівки. Знаєте, у мене одно врізалося в пам'ять. Були ми в одному населеному пункті, який постійно знаходиться під обстрілом росіян. От ми їдемо по дорозі, там заїхали, так? Да? Стоїть бабця біля свого будинку, стара така хата, білина, і бабця стоїть і просто відколупує шматки стіни, які, е, яка ввалилася після чергового обстрілу касетними боєприпасами цього будинку. Просто вона стоїть собі і так просто збирає ці уламки. От вам, е, от вам ті, з ким воює російська армія реально на території Запорізької області. Ворожий контингент, хто це? Це регулярна російська армія, це вагнерівці, це якісь, може, рештки якихось кадирівців, там. це мобілізовані, виходячи з їхньої поведінки, що можете про них сказати? Значить, Легіон свободи вагнерівців поки не зафіксував на території Запорізької області. Є найманці з Республік Північного Кавказу. Буквально здається, десь може місяць, тому чи три тижні. Ми в вашому ефірі казали, що ми зафіксували тут був командир. Банди П'ятнашка це банда, яка воює на Донбасі з 14 року. Її кістяк складають найманці з невизнаної Абхазії. До речі, на тому тижні з цієї невизнаної Абхазії через сухопутний коридор Ростов Сімфірополь на територію Запорізької області завезли так званий гуманітарний вантаж. Але дуже ми сумніваємося, що насправді е сепаратисти абхазькі. Сепаратистам українським завезли якісь гуманітарні подарунки. Здебільше це кадрові російські військові, 58-ма загальна військова армія. Кадирівці є, вони виконують свої завдання, є буряти, ну якби були ДНРівці. Злі, свірєпі, займалися мародерством, терором проти місцевого населення під гаслом «Ви нас бомбіли, тепер ми прийшли». Ну, коротше, повний бред, параноїдальний вся ця хінія їхня пропагандистська, яку вбивали 8 років в голови їхні. Ще, пане Костянтине, ми тут говорили з Юрієм Луценком зі Східного напрямку. Він, зокрема, сказав нам, що там вже спостерігається певна паритетність в артилерії, чого не було, очевидно, раніше, коли, вона була, коли перевага Росії була в рази. Так от тепер вже каже один до одного. Як з артилерійською інтенсивністю на Запорізькому напрямку? Ну, росі... Росіяни валять і валять, і валять вони по принципу, валюємо все, що нибудь, де прилетить. І, зокрема, там, от, скажімо так, перехоплення, є у нас розмов певних російських горя солдатів. Людина реально, він щиро не розуміє, у нього розгубленість, він каже, що ми ж прийшли освобождати цих людей. Росія їм стільки допомагає, а в відповідь – ніякої благодарності. Ну, це може казати тільки абсолютно кончена людина, яка просто поливає гарматним артилерійським вогнем мирні запорізькі села і дивується, чому його ніхто там квітами не зустрічає. Ну, це повна деградація російської так званої «второї армії міра», чи як вона там себе називає. Тобто за 11 місяців вона, вони так і не зрозуміли або роблять вигляд, що не зрозуміли, що їх тут дуже не чекають. Він щиро цього не розуміє. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, от ви, власне, почали трохи говорити про людей, які там, які під всім цим вогнем продовжують перебувати. Що можете ще розповісти, розповісти про, власне, цивільних, які все ще залишаються там, фактично, під постійним вогнем? Чим вони керуються? Чому не їдуть? Ну, чи вдалося вам з ними поговорити? Ну, дивіться, я вам... Так, по пам'яті, можу сказати, у кожного своя мотивація. Був у нас випадок, попросили, скажімо так, відвезти ліки в одну з громад, яка перебуває в зоні бойових дій, бабуся одній. Ми запитали, чому бабуся не може виїхати. Нам сказали, та на огородні можуть бросити. Хтось боїться втратити майно. Ну, у кожного своя мотивація, тут якби за всіх не відповісти. Те, що людям там реально нестерпно жити, це правда, тому що росіяни під нуль стерили житлово-комунальну сферу, немає нормального ну, стабільного водопостачання, енергопостачання, газопостачання. Вони ж от навіть коли в останній раз ракетами обстріляли громади Запорізької, Запорізького району, вони ж там осколками посікли газопровід, там наші комунальники швидко все відновили. Якби, ну, ситуація така собі, конечно. Складна стосовно, і продовжують вони терор проти людей, продовжують депортацію. Сьогодні чергове цивільного жителя депортували за межі тимчасово окупованої росіянами території. Проводять облави в тих чи інших громадах, шукають партизанів. Якби, ну, така, така наразі ситуація. Ну і, звісно, я передусім у кожного представника різних підрозділів запитую, які першочергові потреби зараз, зокрема, у Легіону Свободи, куди спрямувати зусилля волонтерам, на яких позиціях сфокусуватись? Наразі наші дівчата-волонтери, це Люда Байло, Оля Альберт, Христина Равлюк, ми збирають на дрони «Мавіки». В Фейсбуці заходьте, Легіон Свободи, є сторінка повний розклад, що деякі потреби, куди донатити, і прозвітуємо за кожну гривню донату. Все розуміємо, якщо у кого немає можливості, то лайк, репост, коментарі, будь ласка, все вітається. Кожен може допомогти, як він, які, ну, зважаючи на те, які у нього є можливості. Знаєте, я, до речі, стосовно допомоги хотів розповісти, От є такий в Запоріжжі людина, він ходить, збирає пляшки, макулатуру, здається все, а гроші відправляє на допомогу ЗСУ, тому що ну, немає в нього можливості підтримати. Тому я ж кажу, кожну міру своїх можливостей, ну, це не зазорно, не позорно, людина реально працює на українську перемогу. Це вчергове засвідчує незламність запорізького характеру, незламність запорізько-українського характеру. Ну і ще пане Костянтине про допомогу наших партнерів західних річ у тому що от буквально надвечір сьогоднішнього дня надійшла інформація що завтра офіційно вже повідомлення Бундестаг голосуватиме за те щоб дозволити власне постачати в Україну танки леопард німецький і Німеччина нарешті визначиться дає вона на це дозвіл чи не дає як людина з передової наскільки це важливо власне от саме танкова компонента ви напевно скажете це ну, переконливіше ніж будь-хто інший Легіон свободи вітає кожне рішення західних партнерів про передачу нам зброї як би там хто не потякав що там є ті чи інші перешкоди ми чудово розуміємо люди адекватні що це доволі такий складний процес є багато Різних аспектів, але те, що зброя надходить, це дуже великий плюс. І те, що західні партнери приймають і на лікування наших хлопців, і на навчання, і допомагають. Тому їм за це величезна подяка. Тому, якби... Але знову ж таки, ми повинні розуміти, і ми в ефірі 5 каналу казали, що техніка – це просто железка на колесах. Вона грізна сила смертоносна проти Русні, лише в умілих руках українських танкістів, артилеристів, гранатометників. Я бачив хлопця, до речі, наш боєць Легіону Свободи, який з Джавеліна так навчився стріляти, що навіть натовські експерти диву давалися і за голову хапалися. вони навіть не знали, що з нього можна так стріляти. І мій побратим Юрко Сиратюк з 5-го штурмового полку теж розповідав, як він навчився стріляти з автоматичного гранатомету, що навіть розробник того гранатомету не додумався до того. Так що, а я ж кажу... Західна зброя в мілі українські воїни і це запорука нашої перемоги над російським ворогом.